نتأمل هذه الأرقام الصحيحة والمؤكدة مئة بالمئة والتي تشهد على أن القرآن فيه إعجاز عدد مبهر ولا يمكن لإنسان أن ينكر هذا النوع من الإعجاز أولا أيها الأحبة نحن نعلم أن السنة عبارة عن 365 يوم تقريبا لو فتحنا القرآن وبحثنا عن كلمة يوم بالمفرد يعني كلمة يوم اليوم يوما نجد أنها ذكرت 365 مرة بالضبط بعدد أيام السنة السنة أيها الأحبة تتألف من 12 شهرا عندما نبحث عن كلمة شهر بالمفرد يعني شهر الشهر, الشهر شهرا بصيغة المفرد نجد أن القرآن ذكر الشهر 12 مرة بعدد أشهر السنة سبحان الله والله لا يمكن للمصادفة أن تصنع ذلك أيها الأحبة القمر يدور حول الأرض دورة كل 27 يوما تقريبا دورة حقيقية لو فتحنا القرآن وبحثنا عن كلمة قمر والقمر في القرآن نجد أنها ذكرت 27 مرة بالضبط بعدد أيام القمر والعجيب أيها الأحبة أن كلمة أيام بالجمع ذكرت في القرآن 27 مرة بعدد أيام القمر سبحان الله من يستطيع أن يقول إن هذه مصادفة؟ دعونا نتابع الملائكة كلمة الملائكة بجميع مشتقاتها ذكرت في القرآن 88 مرة والبرنامج موجود لمن أحب أن يتأكد الشياطين بجميع مشتقاتها ذكرت 88 مرة سبحان الله ما هذا التوافق يعني إنه يشهد على أنه لا مصادفة في القرآن إنما إعجاز وإحكام كلمة الدنيا ذكرت أيها الأحبة 115 مرة كلمة الآخرة ذكرت 115 مرة في القرآن توازن وكأن الله يريد أن يقول لك ينبغي أن تحدث توازنا بين الدنيا والآخرة فلا تجعل هذه الدنيا تطغى على الآخرة كلمة رجل منفردة ذكرت في القرآن كله 24 مرة كلمة امرأة منفردة ذكرت 24 مرة أيضا سبحان الله هذا من عدل الله بين الرجل والمرأة طبعا لدينا كثير من الكلمات أيها الأحبة نذكر هنا فقط القليل يعني مثلا النفع ومشتقاته في القرآن مثل منافع نفعا ينفع إلى آخره ذكر خمسين مرة والفساد ومشتقاته مثل يفسدون يفسد المفسدين إلى آخره ذكر خمسين مرة أيضا نفس العدد سبحان الله حتى في الطبيعة نجد أشياء مذهلة تتفق مع القرآن يعني نحن نعلم أن النحل له ميزة أن عدد الكروموسومات أو الصبغيات في خلايا النحل هو 16 في, في الذكر 16 كروموزوم وفي الأنثى 16 زوج من الكروموسومات. إذا ذهبنا إلى القرآن وفتحنا على السورة رقم 16 نجدها سورة النحل سبحان الله هذا توافق عجيب جدا عندما ننزل إلى مركز الأرض ماذا نجد؟ نجد عنصر الحديد نواة الأرض هذه النواة تتألف في معظمها من عنصر الحديد إذا عنصر الحديد يتركز في مركز الأرض طيب ماذا عن مركز القرآن؟ نحن لدينا في القرآن 114 سوره المركز 114 تقسيم اثنان في منتصف عدد السور يعطينا 57 السوره رقم 57 هذه السوره المركزيه هي سوره الحديد سبحان الله يعني هذا الشيء لا يمكن ان يكون بالمصادفه حتى لو ذهبنا الى السماوات عدد السماوات سبعة أيها الأحبة وارتبط ذكر الرقم سبعة بالسماوات في القرآن سبع مرات سبحان الله فعبارة سبع سماوات تكررت خمس مرات وعبارة السماوات السبع تكررت مرتين المجموع سبعة بعدد السماوات السبع سبحان الله نحن عندما نذهب للكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين نطوف حول القبلة سبعة أشواط وعندما نذهب إلى القرآن ونبحث عن كلمة قبلة مع مشتقاتها نجد أنها ذكرت بالضبط سبع مرات بعدد مرات الطواف سبحان الله خلق الإنسان جاء على سبعة مراحل التراب النطفة العلقه المضغه العظام اللحم الخلق الاخر سبع مراحل لخلق الانسان دققوا معي ايها الاحبه عباره خلق الانسان تكررت ثلاث مرات وعباره خلق الانسان اربعه المجموع سبعه اذا خلق الانسان ذكر في القران سبع مرات بعدد مراحل الخلق حتى ان عباره بني آدم ذكرت أيضا سبع مرات سبحان الله بعدد مراحل خلق الإنسان ألوان الطيف الضوئي كم؟ سبعة معروف هذا تبدأ من الأحمر وتنتهي بالبنفسجي كلمة ألوان في القرآن ذكرت سبع مرات بعدد ألوان الطيف الضوئي سبحان الله حتى على مستوى الأنبياء هناك توازن عجيب في القرآن سأذكر لكم مثال واحد هناك نبيين كريمين هما عيسى وآدم عليهما السلام نفخ الله فيهما من روحي عيسى نفخ الله فيه من روحي وآدم نفخ الله فيه من روحي. لو بحثنا عن اسم عيسى في القرآن نجد 25 مرة ولو بحثنا عن اسم آدم في القرآن نجد خمسة وعشرين مرة تماثل سبحان الله هذا التماثل أيضا أشار له القرآن في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم سبحان الله يعني والله إن الإنسان لا يخشع أمام هذه الحقائق التي لا يمكن أبدا أن تكون عن طريق المصادفة كرتنا الأرضية أيها الأحبة معظمها ماء بحر يعني النسبة العالمية المتعارف عليها أن البحر يشكل من 71 إلى 72% من مساحة الأرض اليابسة أو البر تشكل من 28 إلى 29% هذه أرقام عالمية طبعا الآن ماذا عن نسبة البر والبحر في القرآن؟ هل يمكن أن نجد هذه النسبة؟ البحر منفرداً ذكر في القرآن 33 مرة والبر واليابسة ذكرت 13 مرة البر 12 مرة وكلمة يابساً ذكرت مرة واحدة فقط المجموعة 13 أصبح لدينا البحر 33 والبر مع اليابسة آه 13 المجموع 46 هذه نسبة نسبة 100% طيب كم تبلغ نسبة البر ونسبة البحر من هذه ال 46 ببساطة نقسم 33 عدد مرات البحر في القرآن على النسبة الكلية 46 ينتج 71.7 نسبة البحر في القرآن طبعا 71.7 النسبة العالمية هي بين 71 إلى 72 سبحان الله الآن نسبة البر واليابسة كم؟ نقسم عدد مرات البر واليابسة وهو 13 على النسبة الكلية 46 13 تقسيم 46 يعطينا بالضبط 28.3 النسبة العالمية هي من 28 إلى 29 يعني هناك مراجع تعتبر نسبة البر أو اليابسة 28 ومراجع تعتبرها 29 القرآن الكريم النسبة فيه 28.3 والله أيها الأحبة لا يمكن لإنسان عاقل أن يصدق أن كل هذه التوافقات جاءت عن طريق المصادة فإنها جاءت بعلم الله تعالى تدل على أن كل كلمة في القرآن وضعت بعلم الله الذي قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا